Senate o vor militarul în Europa, alian fără precedent în istorie? Franca sublinierea a apărat la Sofia, proiectul Forcei Comune de Intervenție European, cu susținerea Londrei, care va permite Marii Britanii să, sublinierei fac simțit prezenta în Europa, chiar sublinierei după sublinierei era din Uniunea Europeană. Informează AFP. Iniciativa franceză va vedea lumina zilei rapid, a dat asigur ministrul aprării francez Florence Parli, într-un interviu cu AFP, la încheierea unei reuniuni informale cu omologi europeni. Trebuie să ne întâlnim cu un anumit număr de ceri la începutul lui iunie pentru a formaliza situația, printr-o scrisoare de intenție. Iniciativa, va ta contur foarte curând, a spus Parli. Noi cer susțin Parisul, Germania, Marea Britanie, Italia, Spania. Portugalia, Holanda, Belgia, Danemarca subliniere y Estonia. Acest proiect va contribui cu certitudine la realizarea ceea ce ne dorim, adică un parteneriat aprofundat sublinierei special cu colegii noi subliniere tri-europeni în materie de apărare sublinierei securitate, a declarat pentru AFP Ministrul Aprelui Britanic, Frederick Richard Curzon, la sosirea la această reuniune consacrat cooperii structurale permanente în domeniile securiti ci sub a prerii, pesco Această inițiativ de intervenție reprezintă un mod de cooperare între state care dispun de un anumit număr de capacități operaționale sau de susținere sublinierei care sunt dornice să le utilizeze acolo unde pare a fi necesar sublinierei util, sublinierei asta indiferent de cadrul juridic de intervenție, a explicat Parlii. Obiectivul este de a ceuta sprijin la state care nu sunt neapărat dornice de o intervenție militar ofensiv dar sunt pregătite să furnizeze susținere cu caracter logistic extrem de important, a continuat oficialitatea franceză. Iniciativa franceză suscit rezerve în cadrul sublinierei îngrijorri în NATO, Americanii se că anumite operațiuni europene ar priva ca nord-atlantic de resurse. Câmpul de intervenție nu se reduce la acțiuni cu caracter militar, precum cea pe care o desubstimbliniere urm în prezent în Mali. Fi vorba despre ceva mai diversificat. state sunt potențial preocupate de chestiunea evacuării cetățenilor lor în caz de criză, sublinieră acesta este o parte din perimetrul pe care dorim să le acoperim, a menționat Florence Parli. Forca comun de intervenție nu necesit fonduri comunitare, a precizat Parli.